ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه سبقت للنقض يمينا نغم وان نجم لفي شيء you yeah. yeah. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغى Well, <laughs> I One وأقيم الصلاة طاف إنها وَزُولَ فَمٌ مِنَ الْعِيرِ إن الحسنات هي سيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأقم <تصفيق> الصلاة. <سكت فيه> <إنحسن> <هو> ان الحسنات ولهبنا <karaoke> السيئات ذلك ذكرى لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن فساد في الأرض إلا قليلا ممن أن واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان إذا كنت أمسك ليملك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقه كلمة ربك لا We'll be وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض اللهم غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ومنا ومنا الْأَمْرُ كُلُّهُ وما ربك بغافل عما تعمل صدق الله العظيم